Хорошо чувствую. Я влажно не кашляю. Вот, У меня не мать температуры. В... Троху прыгает тесто, а так Хорошо. Це ранковий вхід пацієнтів ковідного відділення Хмельницького міського перинатального центру. Лікар вимірює пацієнтів рівень кисню і прослуховує легені. 36-річна Тетяна Шуль із Славуцького району на лікуванні у Хмельницькому перинатальному центрі перебуває з 28 січня. Після одужання від ковіду її з ковідного відділення перевели до відділення патології вагітності. Жінка чекає четверту дитину. Приїхала на до обстеження, показався позитивний тест. Ну так трошки насморк був, а так більш нічого. В ковідному відділенні пробула 12 днів, бо якраз попали вихідні, що там тести треба було поробити повторно. Зробили повторно два тести, вже були негативні і перевели мене сюди. Тут доліковують вже від тиску. Зазвичай пацієнток, котрі лікуються у ковідному відділенні, потім переводять до відділення патології вагітності, розповідає його завідувачка Валентина Павленко. Пацієнтка Тетяни, враховуючи те, що в неї є гіпертонічна хвороба і в неї є високі цифри тиску, тому наразі ми її дообстежуємо, коригуємо її цифри тиску, контролюємо стан плода. І якщо буде задовільна динаміка, відносно плоду і відносно цифр тиску у пацієнтки, то, можливо, вона навіть буде і виписана трішки додому з подальшою госпіталізацією, ближче до терміну вагітності. Ковідне відділення для вагітних у Хмельницькому міському перинатальному центрі, розповідає його директор Андрій Ропотан, відкритий протягом двох років усього карантину. Відділення працює як інфекційне відділення для лікування роділь, породіль та вагітних жінок. Відділення розраховано на 40 ліжок. Стовідсотковий кисень підведений всі палати згідно рекомендаціями Міністерства охорони здоров'я України. Фінансування в нас здійснюється за рахунок Національної здоров'я України, але воно недостатнє на сьогоднішній день, тому що додається фінансування міського бюджету. Обходиться обслуговування таких хворих три-чотири рази дорожче, ніж просто погітна жінка розродження і сестра До ковідного відділення потрапляють ті вагітні хворі на ковід, які потребують стаціонарного лікування, каже медична директорка закладу Ірина Королюк. В першу чергу туди потрапляють всі вагітні хворі на ковід, які потребують стаціонарного лікування. На протязі 2021 року у нас було 177 пацієнтів, з них 163 – це є пацієнти з пневмонією ковідною. На протязі 2021 року так, ми мали вагітну, яка померла в нас в стаціонарі, і одна вагітна, яка померла в інфекційній лікарні при переводі. Ми її роду розрішили і далі маємо їх направляти в інфекційне відділення. Вона була направлена і там померла в реанімації. Ірина Королюк каже, що ковід є невивченим ще захворюванням в період вагітності, а протоколи лікування змінюються дуже часто. Це період, коли лікарі вивчають це захворювання. Одна з цих жінок – це є жінка, яка мала 11 пологів, імунна система вже була виснажена. І їй був наданий, що в нас, що в інфекційній лікарні, в повному об'ємі медичного обслуговування, але імунна система ну, не витримувала в жінки, дуже великі ускладнення дає пневмонія. Тобто, друга жінка, одна з таких жінок, вона померла саме від пневмонії, дуже швидкої. І оце матове скло, про яке говорять, воно вагітних жінок розвивається ще швидше і легені перестають дихати. Ковід на вагітних діє агресивніше, каже Ірина Королюк. Імунна система жінки працює на, на себе і ще на ту дитину. І ми бачимо, що ці всі процеси проходять набагато швидше. Її можуть привести до нас, вона ще буде ковід, достатньо легка форма, тримати гарну сатурацію, ще більш-менш за день, два, три все може змінитися. За словами Ірини Королюк, наразі у ковідному відділенні Хмельницького міського перинатального центру лікуються вісім вагітних. Тетяна Ворожцова, Олександр Горішевський – Новини на Суспільному. Хмельницький.